Bye. جزاك الله خيرا احسنت جزاك الله خيرا اذا المشاركه الماليه فاطمه الزهراء جبلي أه الله عز وجل يقول واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا